В останній чула його голос 20 березня 2022 року. Розповідає про розмову з чоловіком Аліна Гаркуша. Андрій потрапив до російського полону на початку квітня під час боїв за Маріуполь. Боронив його у складі 501-го батальйону морської піхоти, розповідає жінка. Він уже 5 років на контракті. то вони, як всі знають, всі військові їздять в сектор. І от 6 грудня 2021 року вони стали на захист селища Широким, це поблизу Маріуполя. 28 лютого, як він мені сказав, нас криють всі – артилерію, танками, авіацію, а в нас немає нічого. Синові Андрія та Аліни Сашку – півтора В останній Андрій бачив його, коли тому було два місяці, розповідає Аліна Гаркуша. Він не почув першого слова тата. Не побачив перші кроки. Я намагаюся там знімати відео, але ж всі ці моменти вони залишаються поза кадром за часто. Галіна згадує, вперше почула, що чоловік в полоні торік, 6 квітня. Я побачила відео на просторах телеграм-каналу ворога про те, що морпіхи батальйон наш <зас> захоплені в полон. Я шукала на всіх можливих відео фото чоловіка, але так і не знайшла. Я дзвонила на всі гарячі лінії, Міжнародний комітет Червоного Хреста, НІП, внесла його в реєстр, в командовані ВМС. Мені всі підтвердили, що так, він є в списку полон. Він в мене не був, без звісті зниклий». Від побратимів Аліна дізналась, що в полон чоловіка взяли в селищі Мирному, що поблизу Маріуполя. Жінка, зізнається, була впевнена, що Андрія швидко обміняють і він повернеться додому. Втім, офіційного статусу військовополонений він набув лише наприкінці серпня минулого року. «Я виглядувала кожен обмін, видивлялася, був навіть один обмін, я вже не пам'ятаю коли, але мені здалося, що це чоловік, що це силует чоловіка спини. Я всім знайомим, всім його друзям відправила це фото. Ну, схожий, так? це ж він. так Я бачу, що і голова схожа, от і силует такий. Кажу, це точно він, але чому не має дзвінка? Але виявилося, що це інша людина. З 6 грудня 2022 року жодного бійця 51-го батальйону не обміняли, каже Аліна Гаркуша. Якщо його обміняють, він подзвонить. І Я просто вимкнула такий режим активної роботи, я повинна активно писати. Ми писали і в Офіс президента, ми писали Верховну Раду, Міжнародний комітет Червоного Хреста, всюди. У нас дівчата є, які в Києві, вони ходять на всі зустрічі. Я стараюся писати звернення і колективні, і від себе особисті дзвінки в НІБ, ГУР. Аліна Гаркуша каже, зупинятись не збирається, аж допоки її чоловік не повернеться додому. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини. Запоріжжя.